يتميز الكزخ بتراث نادر عريق اعطى لهم هويه خاصه حيث اشتهروا بترويض العقبان والصيد بها تؤخذ العقبان افراخا من الطبيعه قبل طيرانها بفتره وجيزه من العش حيث تخضع هذه العقبان الى سلسله طويله من اساليب الترويض عبر سيناريو طويل لتحقيق التعارف والرابطه بين العقاب وصاحبه يعتبر البرقو أولى مراحل الترويد للعقاب عند الكزخ حيث يوضع البرقع على رأس العقاب لفترات طويلة حتى يصبح أليفا هادئا فهذا الغطاء المضروب على عينيه يحجب عنه الرؤية حتى يألف المؤثرات الجديدة من حوله يجد المروض صعوبة في تعويد العقاب على البرقع فهذا الجارح يقاوم هذا الغطاء بشراسة ويتطلب الأمر صبراً ومدارة من المروض كم هو مؤلم أن ترى سيد الجوارح تبدو عليه آثار الذل والخنوع بعدما كان محلقاً بالأفق فوق الخلائق والجبال أصبح ملقاً بجانب النهر مطاطئا رأسه معصوب العينين ذاك ذل الأسر بعد الحرية المطلقة في السماء كما يتطلب الترويد حمل العقاب على اليد لفترات طويلة حتى يألف صاحبه يسحب الصياد جرو الذئب الأسير بشيء من القسوة والحذر عبر سلسلة حديدية ليطأ بقدمه رأس هذا الظهر الصغير للإمساك بأذنيه حيث سيبلم الصياد فم هذا الجرو الصغير قبل تعريفه على العقاب حتى لا يجرحه بانيابه في هذه المرحله بالذات فالصياد حين يربط فم هذا الذئب الصغير يجرده من اي نوع من انواع المقاومه في وجه العقاب ليطمح هذا الجارح بافتراس الجرو ويجسر على اصطياده بالطبيعه بعد ابلام فم الجرو ياتي الصياد بالعقاب ويقترب بحذر منه حتى لا يفزع الجارح لينزع من عقابه البرقع الذي يبدو مندهشاً متردداً في الإقدام على الجرو ليطرح مكرهاً عليه لتعريفه على الفرائس التي سيواجهها في الطبيعة وسيتفاجأ بأنها بأفواه مفتوحة وأسنان حداد غير هذا الجرو المغلوب على أمره يعتبر فصل الصيف موسم صيد العقبان وتدريبها حيث يستمر الترويض طوال هذا الفصل ومع دخول الشتاء يصبح العقاب جاهزا للصيد بعد تدريبه المكثف مع حلول الشتاء وتساقط الثلوج ينطلق الكزخ في رحلات جماعية لصيد الذئاب والثعالب للانتفاع بفرائها فهم يصطادون ليلبسوا لا ليأكلوا كما هو الحال في الصيد بالصقور في جزيرة العرب أما هنا ففراء الثعالب والذئاب ينتفع بها كملابس تقيهم برودة هذه البيئة القارصة المتجمدة مع بداية موسم الصيد يجوع العقاب لمدة قد تزيد على خمسة عشر يوما حتى يدفعه الجوع بلا تردد نحو الفرائس الدارية من الذئاب والثعالب فحين يلمح الصياد طريدة كالثعلب ينزع البرق عن العقاب لتبدأ منازلة ضارية غير مأمونة العواقب على العقاب يدم العقاب الثعلب بمخالبه الكبيرة والقوية أثناء انقضاضه السريع فالسرعة تجعل المخالب أشد وطئا وأبلغ تأثيرا على الثعلب الذي لا يزال يقاوم وهو في رمقه الأخير بين مخالب لا فكاك منها